Jag tror att alla som tittar på den här filmen vet att ni ska leta efter ett sånt här hänglås i adressfältet när ni surfar på nätet. Men jag har märkt att det råder stor förvirring kring vad det här hänglåset egentligen innebär. Så fråga dig själv varför ska du leta efter ett sånt här hänglås och vad är det hänglåset indikerar? Så ger jag dig svaret nu också. Hänglåset indikerar att anslutningen mellan din webbläsare och webbserven är krypterad och autentiserad. Och På ren svenska innebär det att informationen som ni överför mellan varandra sker över en säker anslutning som hindrar utomstående angripare från att avlyssna vad det är ni överför. Så ingen angripare kan till exempel se lösenord som skickas fram och tillbaka. Själva autentiseringen gör också att du kan vara säker på att webbsidan som visas i din webbläsare kommer från adressen som står i adressfältet. För utan hänglåset så finns det inte någonting som garanterar det. Besöker du en sida som inte har hänglåset i adressfältet då finns det ingenting som garanterar dig att det inte är någon angripare som har bytt ut hela eller delar av webbsidan du besöker. Det finns till och med en risk för att en angripare har klonat hela den webbsidan som du hade tänkt besöka och publicerat en fejkad version av den, en nätfiskeversion av webbsidan som avlyssnar ditt lösenord när du överför det. Så du måste alltid leta efter hänglåset i adressfältet, åtminstone innan du överför någon känslig information eller vill vara säker på att informationen som du ser faktiskt kommer från den webbsidan som står i adressfältet. Men... Det är det enda som det här hänglåset indikerar och garanterar. Hänglåset handlar bara om själva anslutningen till webbsidan, inte om innehållet och här ligger den stora missuppfattningen för jag upplever att många tror att hänglåset också säger någonting om innehållet på webbsidan. Det gör det inte. Sidor som sprider skadlig kod, populärt kallat virus, kan också ha hänglås i adressfältet. Till och med nätfiskesidor kan ha hänglås i adressfältet om de ligger på en annan domän, alltså har en annan adress än den riktiga webbplatsen. Det amerikanska säkerhetsföretaget Fishlabs konstaterar att under det sista kvartalet 2018 så var det hälften eller 47% av världens nätfiskesidor som hade ett hänglås i adressfältet. Så det är väldigt viktigt att tänka på att hänglåset endast indikerar att anslutningen är säker. Det säger ingenting om innehållet på webbsidan som du besöker.